4. Οι άνθρωποι που είναι ενωτικά δυνατοί αρνούνται να επιτρέψουν στην απόρριψη να καθορίσει το ποιοι είναι. Οι άνθρωποι λοιπόν που είναι ενωτικά δυνατοί δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν γενικεύσει όταν του απορρίπτουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το βλέπω πολύ συχνά. Αν ένα υποψήφιο του πελάτη του απορρίψει, δεν συμπεριλαμβάνονται ότι κανεί δεν ενδιαφέρει για τα προϊόντα μου. Αν ένα ξάδερφό του δεν θέλει να μπει στην ομάδα του, όπω συνέβη και μένα, έτσι, <laughs> ο πρώτο δεν συμπεραίνουν ότι κανεί από του συγγενείς μου δεν ενδιαφέρεται. ή αν του απορρίψει ένα άτομο του αντίθετου φίλου, δεν συμπεραίνουν ότι δεν είναι αρεστή, ότι δεν θα του αγαπήσει ποτέ κανένα κτλ. κρατάνε την απόρριψη στη σωστή τη διάσταση. Η γνώμη κάποιου είναι ένα μεμονωμένο συμβάν. Δεν θα έπρεπε ποτέ αυτή η γνώμη να σα καθορίσει ω άτομα. Μην επιτρέπετε την αξία που έχετε ω άτομα να εξαρτάται από τη γνώμη των άλλων για εσά. Απλά επειδή κάποιο λοιπόν έχει μια άποψη για εσά.